جو پوچھیے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے جو پوچھیے کہ کیا حسین ہے خدا کے دین کا ناخدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجن جو جمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہوں سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرے جو کوئی ہو کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے شہید کربلا بلا کہ بھی بنا گوار ہے وہ بد امل ہے بد نصب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا تمر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرو گے گرم وخال فتغ میں حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ علّمین علامہ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کیا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین کرو حسینیوں قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیا ڈریں بھلا ہمارا آسرا حسین ہے کیا حسین ہے ہمارا آسرا حسین ہے جو پوچھیے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا گرم کی انتہا حسین ہے کیا حسین ہے ہمارا آسرا حسین ہے گرم کی انتہا حسین ہے گرم کی انتہا حسین ہے گرم کی انتہا حسین ہے کی انتہا حسین ہے